En aquesta píndola compartirem amb tots vosaltres què s'entén per bretxa digital de gènere i què podem fer per tancar. Totes aquelles investigadores que treballem a l'àmbit de les tecnologies digitals des de fa temps tenim molt clar que existeix una bretxa digital de gènere. Aquesta més existeix en molts àmbits, com l'educació, la recerca, però també en tots els nivells socials. La participació desigual de dones i homes a la configuració i el desenvolupament de l'àmbit de les TIC, per exemple, creació de maquinari, disseny de programes, gestió de xarxes, consultoria, informàtica, etc. es coneix concretament com bretxa de creació digital. I aquest tipus de bretxa està directament relacionada amb la bretxa de coneixement i la de les habilitats o competències digitals que necessitem, per desenvolupar-nos personalment en societats que es caracteritzen per la importància de la informació i el coneixement. Molt es parla últimament d'aquestes diferències que la pandèmia ha posat sobre la taula. En concret, en aspectes com la publicació científica, la docència o la participació a fòrums públics. Moltes menys dones participen en aquests aspectes des de la pandèmia. Aquesta desproporció també es mostra en el temps i la qualitat que les dones poden dedicar aspectes vinculats amb, amb l'àmbit laboral, però també a l'àmbit personal. En el context actual, la majoria de tasques corresponents a diferents feines en àmbits ben diversos estan constantment intervingudes per la tecnologia. Moltes expertes han començat a compartir dificultats i a imaginar possibles solucions sobre com conciliar en aquest món tecnològic que ens ha tocat viure. Però què passa dins la competència o l'habilitat digital? Doncs, Per exemple, les dones sí que ens autopercebem com a més competents en aspectes comunicatius que no pas als nostres col·legues homes. En canvi, en àrees més instrumentals, més dures de la competència, com per exemple habilitats tecnològiques o informacionals, les dones encara ens sentim menys competents que els homes. Altres factors claus, com l'accés a la tecnologia i el temps de qualitat que podem dedicar, marquen la bretxa digital actual. I, com deia abans, la marquen a molts nivells i a tots els espais. Falta accés a dispositius, falta competència digital bàsica. La conciliació, com deia, té més d'animal mitològic que de, de realitat. I això ens està mostrant la dificultat que tenim les dones i les mares, per exemple, en concret, per poder arribar a ser competents digitals. Però què podem fer com a ciutadanes per reduir la bretxa digital de gènere? Les alternatives a tot el model actual han de venir d'un canvi de sistema, d'un canvi de polítiques d'igualtat, han de ser revolucionàries i ecofeministes, per què no? Són necessàries, per exemple, iniciatives com EduGlobalStem, que fa reflexionar sobre la importància de desendollar-nos de les pantalles per tenir un equilibri emocional. La formació és clau en aspectes de gènere. Cal introduir la coeducació, eh, que ara mateix és gairebé inexistent. Cal formar formadors i cal treballar des de tota la societat i no tant des de l'individual. També cal tenir en compte models que serveixin com a referents, models de lideratge femení, models docents, models de científiques i de la vida en general. Finalment, des de les biblioteques públiques ja es comencen a revisar els fons, aportant llibres que parlin de, no només de científiques, sinó de tot tipus de models femenins, fins i tot de ficció. La paraula és visibilitzar. Per tant, veiem que no hi ha només una solució possible, ni individual ni a nivell social. Eh, cal eh, conciliar la vida personal i laboral. Però també és cert que, mentre no arriben solucions polítiques clares, cal que promoguem de manera individual i també col·laborativa amb aquest sentiment de tribu de, de tots els col·lectius a tancar aquesta bretxa digital.